Når vi taler om feedback, så taler vi rigtig tit om, at der ikke bliver givet nok feedback. Og svaret bliver rigtig tit, at vi skal bruge mere tid på at give feedback. Men sådan behøver det ikke være. Jeg vil gerne vise tre eksempler på, hvordan vi spilder tid på at give feedback. Og de eksempler kan måske inspirere til, at I, der hvor du er, kan bruge den tid, I allerede bruger. Men på en lidt anden måde, så spildtid bliver til rigtig, rigtig god feedback-tid. Det første eksempel. Når vi taler om feedback, så taler vi i om to forskellige typer af feedback. Vi har en læreproces her, den starter, så arbejder man med sit læringsforløb frem mod en deadline, og efter den deadline, så afleverer man noget, man laver en præsentation, man medierer på en eller anden måde det, man har, har lavet. Så er der noget feedback, noget afsluttende feedback her. Men der er sådan set også rigtig meget feedback, som ligger her, som ligger i processen. Vi vil kalde det procesfeedback. Og der, hvor vi spilder tid, det er på den afsluttende feedback. Den feedback, man får her, når man sådan set er færdig med sit læringsforløb, når man egentlig er over alt det, man skal, skal lave. Fordi det, vi kan se, vi har kigget på feedback på en hel masse forskellige uddannelser, og vi kan se, at det er faktisk kun 62 procent, af den feedback, der ligger her i afslutningen af forløbene, som elever, som studerende, faktisk åbner, faktisk beskæftiger sig med, når de har fået den. Hvis vi derimod kigger på procesfeedbacken, så taler 98%. Det vil sige, at hver gang vi giver afslutende feedback, så spilder vi en tredjedel af den tid, vi investerer, alene fordi den feedback, vi giver, aldrig bliver set, aldrig bliver åbnet. Markant tid. Den næste måde, som vi spilder tid på, det er, når vi bruger for meget tid på at give en feedback. Vi har set på, hvor lang tid lærere og undervisere bruger på at give feedback, og hvordan elever og studerende oplever kvaliteten af den feedback, de får. Hvis vi har tid ud af x-aksen, og vi har kvalitet op af y-aksen, så tegner der sig en graf, sådan at hvis man bruger nærmest ingen tid, så er kvaliteten selvfølgelig ikke så høj, så bliver den større og større og større, og så er der et optimum, efter den falder. Jo højere man kommer op i uddannelsessektoren, jo større er tendensen til, at undervisere kan finde på at bruge endda rigtig, rigtig meget tid på at give feedback. Og det der så sker, det er, at feedbacken bliver meget, meget detaljeret, den bliver fuld af information, og der sker simpelthen et kognitivt overload hos de studerende. Så derfor, hvis man bruger meget tid på at give feedback, så risikerer man, at det bliver tid, fordi al den information, man stiller til rådighed, simpelthen ikke absorberes. Den sidste måde, som man spilder tid på, det er, hvis man giver feedbacken på det forkerte tidspunkt. Igen kan vi, kan vi lave en graf, hvor vi ud af x-aksen kan have eh, tid forstået som tidspunkt efter en elev, en studerende egentlig har bedt om feedback. Og igen kan vi have kvalitet opad. Og kurven er faktisk præcis den samme. Der kan godt gå en dag eller to eller, eller tre, men jo længere tid der så går, jo lavere oplever man kvaliteten af den feedback, man får. Det er simpelthen ikke relevant øh, længere, jo længere væk man kommer fra det tidspunkt, hvor man havde et problem, hvor man bad om, øh, om, om feedback. Så tre måder, vi spilder tid på. Vi giver for meget afsluttende feedback, og hver gang vi gør det, så spilder vi tid. Når vi bruger for lang tid på at give feedbacken, så skaber vi et kognitivt overload. Vi producerer en masse information, som ikke kan absorberes. Og når vi giver feedback på det forkerte tidspunkt, så falder øh, den oplevede kvalitet og den feedback, øh, man får også. Det, der er så fint her, det er, at løsningerne jo heldigvis spiller sammen. Fordi jo mere procesfeedback øh, vi giver, jo kortere vil feedbacken blive, fordi man som oftest i processen har et meget konkret spørgsmål. Øh, det er relativt øh, kort og, og let feedback at give, og derfor så tager det faktisk også øh, så det nemt at få passet ind, man bruger ikke så lang tid på det, og man får ofte givet den procesfeedback hurtigt.